أعزائي التلاميذ مرحبا كما تعلمون يصل شعاع الكرة الأرضية إلى عمق 1400 كيلومتر إذا فهو عمق مهم جدا التساؤل المطروح وهو كيف تمكن الجيولوجيون من التعرف على البنية الداخلية للكرة الأرضية علما أن التقنيات المستعملة كالحفر لا تتجاوز أو لا تتعدى عمق 15 كيلومتر بسبب ارتفاع الضخ والحرارة. إذا تم التعرف على البنية الداخلية للكرة الأرضية بطريقة غير مباشرة، أي بالاستعانة بدراسة الموجات الزلزالية. خلال الشريط سوف نتعرف على أنواع الموجات الزلزالية، كيفية تسجيل الموجات الزلزالية، نمط انتشارها وكذلك انتقالها، وأخيرا تأثيرها على سطح الأرض. يسبب الزلزال حدود اهتزازات في باطن الأرض، تنتقل هذه الاهتزازات عبر الصخور المختلفة على شكل موجات، تعرف بالموجات الزلزالية، وهي ثلاثة أنواع، يتم تسجيل هذه الموجات بواسطة جهاز مسجل الهزات الزلزالية أي لسيسموغراف يقوم هذا الجهاز بالتقاط الموجات P أولاً أي الموجات الأولية كما تلاحظون ثانياً يقوم بالتقاط الموجات S أو الموجات الثانوية وأخيراً يقوم بالتقاط الموجات السطحية الموجات L بعدما تعرفنا على كيفية تسجيل الموجات الزيزالية باستعمال جهاز مسجل الهزات الزلزالية أي سيسموغراف سوف نمر إلى دراسة نمط انتشار وتنقل الموجات وكذلك تأثيرها على سطح الأرض. لنتابع. الموجات ب تتميز هذه الموجات بكونها تنتشر في جميع الأوساط. وكذلك تعرف بسرعتها وتسمى كذلك هذه الموجات بالموجات التضاغطيه لان نمط انتشارها اي تنقلها هو نمط انضغاطي تمددي فثاره نجد مناطق منضغطه وثاره اخرى نلاحظ وجود مناطق تمدديه كما تلاحظون معي هناك انضغاط في هذه المنطقه وفي هذه المنطقة نلاحظ تمدد. بحيث تهتز جزيئات مادة الوسط في نفس اتجاه انتشار هذه الموجات. كما نلاحظ انتشار المادة أو تنقل المادة يكون في نفس اتجاه انتشار الموجة. لاحظوا. يكون تأثيرها نسبيا ضعيفا على سطح الأرض لذلك تعتبر من الموجات الباطنية فيما يخص الموجات الزلزالية S تعرف كذلك باسم الموجات الثانوية تتميز بقوة أكبر من الموجات الزلزالية B لها نمط انتشار تموجي كما تلاحظون تنتشر هذه الموجه على شكل موجات فيما يخص انتقال جزيئات ماده الوسط فهذه الاخيره تهتز بشكل متعامد مع اتجاه انتشار الموجه كما تلاحظون جزيئات ماده الوسط تنتقل بشكل متعامد مع اتجاه انتشار الموجه تأثيرها على سطح الأرض يكون نسبيا ضعيفا بينما الموجات أل أو الموجات السطحية سميت كذلك لأنها تنتشر في الطبقات السطحية للكرة الأرضية، لها نمط انتشار متميز وهو نمط انتشار تموجي أفقي، كما تلاحظون معي تحدث هذه الموجة تنقل لجزيئات مادة الوسط في مستوى أفقي متعامد مع اتجاه انتشارها. هذه الموجات تحدث دمارا كبيرا على سطح الارض لذلك سميت في الاصل بالموجات السطحيه بعدما تعرفنا على انواع الموجات الزلزاليه وخصائص كل واحده على حدى سوف نعتمد على هذه المعلومات لنتعرف على مختلف الطبقات المكونة للكرة الأرضية تابعوني في الشريط المقبل بإذن الله إلى اللقاء